وعليكم اهلا بكم في قناه مروان الاهلاوي يرجى الاشتراك في القناه وضغط لايك والضغط على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد احنا النهارده معانا ضيف شرف عزيز جدا جدا علينا وهي طبعا اختي شهد والنهارده هيتقع لكم قصيده بعنوان قلب الام للشاعر احمد شوقي تعالي يا شهد يلا صفه حلو جدا يلا تعالي دلوقتي انت لهم قصيده قلب الام يلا اه قصيده اغرم رأم. أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر. قال أأتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والذرة فمضى وأغمز خنجر في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأفر لكنه لكنه من فرط سرعة هوى فتدحرج القلب المؤقت إذا عثر إذا إذا أثر ناداه القلب الأم هو معفاه ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوي غضب السماء على الغلام قد انهمى فارتد نحو المسجد يغسل آه آه بم بماء فاضت به عيناه من سير العبر ويقول يا قلب يا قلب انتقل مني ولا تغفر فان جريمتي ولا تغفر آه فاستل فاستلخ خنجره خنجره, خنجره لا يطعن قلبه لا طعن, لا طعن لا يطعن قلبه طعن يطعن وشكرا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا, يدا, يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأصل مرتين على الأصل